Ποιος είναι ο αγαπημένος ήρωας της λαϊκή Παράδοσης? Σωστά! Ο καραγκιόζη. Θέλεις να μάθουμε περισσότερα για τον πανέξυπνο αυτό ήρωα των παιδιών και να φτιάξουμε μια παράσταση θεάτρου σκιών? Στο μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο «Φτιάχνοντας μια παράσταση Καραγκιόζη» που βρίσκεται στη συλλογή της αισθητικής αγωγής και ειδικότερα στην υποσυλλογή Θέατρο θα μάθουμε ποιοι είναι οι ήρωε του θεάτρου σκιών, μέσα από τις θετικέ φιγούρες του καλλιτέχνη του Θεάτρου Σκιών, Νικόλα Τζιβελέκη. Μπορείς να τους αναγνωρίσεις? Πρέπει να κρεμάσεις τις φιγούρες στο σωστό όνομα. Όταν αρχίσουν να κινούνται, σημαίνει ότι τους τοποθέτησες σωστά. Αφού γνωρίσεις τις διαφορετικές φιγούρες, είναι η ώρα να φτιάξει τη δικιά σου παράσταση, Καραγκιόζη. Η σκηνή της παράστασης λέγεται μπερντές, μόνο που εδώ πρόκειται για έναν ψηφιακό μπερντέ χωρίς το γνωστό άσπρο πανί. Σκέψου μία μικρή ιστορία με τέσσερις διαφορετικές σκηνές και διάλεξα τις κατάλληλες φιγούρες. Εδώ είναι η πρώτη σκηνή μου τους χαρακτήρες της. Τώρα είναι ώρα να καταγράψεις το διάλογο ανάμεσα στους ήρωες της ιστορίας σου. Όταν τελειώσει η πρώτη σκηνή, μπορείς να τη φωτογραφίσεις. Στη συνέχεια, συνεχίζεις με τις επόμενες σκηνές, μέχρι να τελειώσει η παράστασή σου. Έτοιμη η παράστασή σου! Διαστία ιστορία! Τώρα μπορείς να την εκτυπώσεις ή να την αποθηκεύσεις ως εικόνα και γιατί όχι, να τη δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου σου. Μια ωραία ιδέα θα ήταν να φτιάξεις ένα βίντεο με αυτή την εικόνα και να την επενδύσει με τη δικιά σου φωνή και με κατάλληλη μουσική. Καλή διασκέδαση. Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μαθητές και τις μαθήτρες της προσχολικής ηλικίας έως και την πρώτη ηλικίου, προσαρμοσμένο στις ηλικιακές κάθε φορά ανάγκες και ενδιαφέροντα. Προσφέρει τη δυνατότητα για ατομική ή ομοδοσυνεργατική εργασία και αποτελεί καλλιτεχνική γέφυρα αφόρμηση για διαθηματικές ασκήσεις θεάτρου σκιών και άλλων αντικειμένων, όπως της νεοελληνικής γλώσσας, των ικαστικών, της δημιουργικής γραφής, της νεοελληνικής λογοτεχνίας, της λογογραφία, της μουσικής, της εγκυκλικής γλώσσας και καθεξής. Τέλος, το μαθησιακό αντικείμενο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέσο επικοινωνίας του σχολείου με το επαγγελματικό θέατρο σκιών, δηλαδή τους δημιουργούς, κατασκευαστές, παραγωγούς, καραγιζωπέχτες, σπαθάριο μουσείο θεάτρου σκιών του δήμου Μαρούσιου και με κάθε συγενή χώρα. Παρόμοια λογική και ανάπτυξη, έχει το μαθησιακό αντικείμενο φτιάχνοντας μία παράσταση κουκλοθεάτρου που βρίσκεται στη συλλογή της αισθητικής αγωγής και ειδικότερα στην υποσυλλογή θέατρου.